Tervetuloa kuulemaan asiaa aurinkokunnastamme. Eli aurinkokuntahan on aurinko ja sitä kiertävät kappaleet, joista suurin, suurimmat ovat luonnollisestikin planeetat. Lennellään hieman aurinkokunnassa ja tarkkaillaan sieltä löytyviä erilaisia kohteita. Ensimmäisenä voidaan vilkaista Merkuriusta. Joka kiertää lähimpänä aurinkoa. Merkurius arvellaan, että se olisi voinut olla ikään kuin isompi tai parempi, jos paremmaksi voi sanoa, planeetta, mutta esimerkiksi auringon suuri säteilypaine on estänyt Merkuriusta muodostumasta kokonaiseksi. Ja voidaankin ajatella Merkuriuksen olevan vain planeetan ydin ilman ulompaa kuorta. Merkuriuksella ei myöskään ole ilmakehää, jonka takia lämpötilat vaihtelevat aivan poskettoman kylmästä, aivan poskettoman kuumaan. Seuraavana auringosta meillä on naapuri planeettamme, Veenus. Veenuksesta emme oikeastaan näe koskaan sen pintaa, vaan näemme aina sitä peittävän ikuisen pilvikerroksen. Tiedämme kuitenkin Veenuksen olosuhteista, sillä Radioteleskoopit pystyvät näkemään venuksen ilmakehän läpi ja sen lisäksi venukseen on pudotettu muutamia havaintolaitteita. Tällä havaintolaitteella oli aikamoinen yllätys edessään, sillä venuksen olosuhteet ovat äärimmäisen karut. Venuksen keskilämpötila huitelee 500 asteessa eikä siitä putoa juurikaan edes yöllä. Sen lisäksi venuksen Yläilmakehästä sataa syövyttävää rikkihappoa ja pintaa peittää tulivuoret. Eli Viinus, vaikka nimettiinkin alun perin rakkauden Jumalan mukaan, on kaikkea muuta kuin rakkaudellinen planeetta. No sitten päästäänkin meille ehkä tutuimpaan ja hienoimpaan planeettaan tai aika hienoin näin maa, maan asukkaan mielestä. Eli maapallo on Veenuksen kokoinen kiviplaneetta, mutta jo silmäys maahan huo toki huomauttaa, että kyseessä on hyvin erityinen planeetta. Ennen kaikkea maa sisältää sulaa vettä. Vaikka vesi on maailmankaikkeuden yleisimpiä yhdisteitä, ei sulaa vettä esinyt suinkaan kaikkialla. Sen lisäksi maapallolla on hyvin sopiva ilmakehä, joka päästää valoa läpi, mutta antaa myös lämmön haihtua, toisin kuin Veenuksen paksu kaasukea. Maapallolla on myös aktiivista laattatektoniikkaa, eli maapallon mannerlaatat liikkuvat, vajoavat ja kohoavat maapallon sisältä, ja tämä mahdollistaa ravinteiden ja muun aineen kierron maapallolla. Lisäksi maapallolla on näkymättömissä erittäin sopiva magneettikenttä, joka suojaa meitä auringon säteilyltä. Ja maapallo on myös ainoa planeetta jossa on elämää, tai ainoa planeetta, mistä sellaista on löydetty. Kovastian elämää koitetaan etsiä myös meidän naapuriplaneetolta kauempaakin, mutta vielä sitä ei ole mistään muualta löytynyt. Yksi paikka, jossa että olisi voinut olla elämää aikanaan, on planeetta Mars. Mars oli aikoja sitten meren peitossa oleva Maan, vähän maan näköinen, jonkin verran pienempi planeetta. Mutta jostain syystä Marsin magneettikenttä katosi ja ei suojannut Marsia enää aurinkotuulelta, vaan Marsi meret haihtuivat avaruuteen, jättäen jäljelle enää pääosin hiilidioksidista koostuvat napajäätiköt ja sinne tänne ihan pieniä jäämiä vesijäätä pääasiassa pinnan alle. Eli Marsilla ei ole magneettikenttää suojana, ei ole ainakaan merkittäviä määriä vettä, josta lähes kaikki on täydellisessä jäässä. Siellä ei pysty oikeastaan hengittämään. Marsin kaasukehan yksi yksi osa maapallon ilmapaineesta. Sen takia Marsissa onkin toistaiseksi asukkaina vain kolmisen robottimönkiä, jotka siellä toimivat ja yksi helikopteri. Mutta Mars on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen planeetta siitä syystä, että sillä on ollut ne valtameret. Ja Marsista etsitään edelleenkin muun muassa näillä siellä olevilla laitteilla fossiileita, joissa saattaisi olla jälkiä elämästä. Mutta tosiaan vielä mitään hyvää merkkiä Marsin elämästä ei ole löytynyt. Ja nämä neljä sisempää planeettaa kiertävät aika no suhteellinen on taas... Hyvä, hyvä käsiteli suhteellisen lähellä aurinkoalle. Puhutaan kuitenkin kymmenistä sadoista miljoonista kilometreistä. Mutta sen sijaan, kun mennään kauemmas, huomataan, tai jos seurataan näitä ratoja, huomataan, että ne on suhteellisen hyvin välein tässä, vähän kasvaa etäisyydet. Ja onkin sanottu, että Marsin ja Jupiterin välistä puuttuu planeetta. Ja näin siinä saattaa ollakin käynyt, eli Mars ja Jupiterin välissä on asteroidivyöhykke, ja Jupiter saattaa itse olla syyllinen tähän. Eli Jupiter on valtavalla painovoimallaan estänyt planeetan muodostumisen, joka on jäänyt sitten vain palasiksi, eli asteroidivyöhykkeeksi. Jupiter itsessään on lähes 1300 kertaa maapallon kokoinen kaasujättiläinen. Tuulet puhaltavat tuho, äh, satoja kilometrejä tunnissa. Ja Jupiter on siis kaasuplaneetta. Eli jos Jupiterin hyppäisi sisälle, niin sinne vaan humahtaisi sisään. Ei siellä ole mitään pintaa, missä pystyisi kävelemään. Ja täällä näemme myös Jupiterin kuuluisimman pinnamuodon, tai muodon pinta on tosiaan väärä sana, eli suuren punaisen pilkun, joka on semmoinen suurimmillaan reilu kolmen maapallon kokoinen pyörimyrsky, joka on kiertänyt Jupiterissa jo 400 vuotta, Eli se löydettiin heti kun kaukoputki, oltiin keksittyä ja suunnattu Jupiteria, huomattiin, että se on siellä ollut, eikä me tiedetä kuinka kauan ennen tätä Jupiterilla on ollut tämä pyörän myrsk. Nyt se on hieman kutistunut, se on inää yhden maapallon kokoinen. Seuraavana löydetäänkin Saturnus, vielä huomattavasti Jupiteriakin kauempana. Tietysti kuuluisa rengas planeetta tässä ilman ringaita. Yksi Saturnuksen hauskoja muotoja on Saturnuksen navalla oleva kahdeksankulmainen pyörämyrsky. Toki maapallosta yleensä emme näe sitä kovin hyvin, sillä katselemme Saturnusta hieman tälleen vinosti. Saturnuksen takana sitten uloimmat planeetat eli Uranus ja Neptunus, erittäin kylmiä kappaleita täynnä jäätä ja kaasua. Tässä näkymässä meillä ei olekaan kaikkia kohteita, täällä oli yksinkertaisuuden vuoksi vain planeetat näkyvissä. Vilkaistaan seuraavaksi, miltä Aurikkokunta näyttää, kaikki ne romuineen. Eli nyt alkaa näkymään jo huomattavasti enemmän asiaa. Täällä on Jupiter kuineen. Saturnus kuineen, ja kun menemme ulos, niin vielä Uranuksen ja Neptunuksenkin takana kääpiöplaneetta Pluto. Myös kuu kiertää valtavan kaukana kylmissään, mutta ei voi sanoa yksin. Nimittäin Pluton takaa alkoi vahvaintolaitteiden ja menetelmien kehittyessä löytymään uusia kohteita ja Niinpä jouduttiin miettimään, ovatko ne kaikki, esimerkiksi Plutoa suurempi Eeris, planeettoja. Ja niinpä planeetan määritelmää mietittiin pitkään uudestaan ja tultiin siihen tulokseen, että sovitaan tai sovittiin, että planeetan pitää olla puhdistanut ratansa samankokoisista kappaleista. Ja tätä ehtoa Pluto ei täytä, joten se alennettiin. Kääpiöplaneettojen planeettojen luokkaan. Vilkaistaan vielä vielä tota Jupiterin järjestelmää, että Jupiter aurinkokunnan massiivisimpana kappaleena paimentaa valtavaa kuulaumaa mukana. Suurin osa kuista kiertää suhteellisen kaukana ja on hyvin pieniä, mutta Jupiterin lähellä on neljä suurempaa kuuta, joista suurin Ganymedes on suurempi kuin Merkurius planeetta. Eli se, että joku on kuu, ei tarkoita sitä, että se on pieni tai vähäpätöinen. Yhteensä Jupiterilla on yli kuuta Esimerkiksi vulkaanisesti aktiivinen Io, joka näyttää pitsalta tai joltain todella oudolta, hassun näköiseltä, niin Io on erittäin aktiivinen ja tosiaan syöksee tulivuorista tavaraa tänne avaruuteen, ja tämä ion. on Hyvin lähellä oleva rata ja sen vulkaaninen aktiivisuus aiheuttaa Jupiterille ikuiset revontulet. Mutta yksi mielenkiintoisimpia Jupiterin kuista on Euroopa. Euroopan paksun jäänkuoren peitossa, eli emme oikeastaan näe sinne sisälle, mutta epäsuorilla havainnoilla tiedämme, että Euroopan sisällä velloo valtameri, Eli sulaa vettä ja joidenkin arvioiden mukaan sitä on enemmän jopa seitsemän kertaa enemmän, kun maapallolla on vettä. Ja Eurooppa onkin yksi parhaimpia paikkoja etsiä elämää meidän aurinkokunnastamme jostain muualta kuin maapallolta. Vielä lyhyt katsaus erinäköisiin laitteisiin, joita aurinkokunnassa pyörii. Eräs hyvin mielenkiintoinen on uusi Parker Solar probe avaruus- tai aurinkoluotain, joka on käynyt huomattavasti lähempänä aurinkoa kuin mikään aiempi laite. Se on jouduttu suojaamaan valtavan hyvin auringon kuumalta säteilililtä, kun se käy välillä koukkaamassa auringon tuolla lähes oikeastaan auringon kaasukehässä asti. Ja kauimmaksi ehtinyt laite, minkä ihminen on lähettänyt jo 70-luvulla, on Voyager 1 luotain, joka on täällä. Eli on se tosiaan Plutostakin ehtinyt jo kauemmas, mutta silti kun miettii, että se on mennyt jo 70-luvulta lähtien, ja nopeus on semmoinen 17 kilometriä sekuntissa, niin eipä se ole tämän kauemmas ehtinyt. Eli odotettavissa on, että kaikki Voyagerin laitteet tehtivät sammumaan vielä hyvin kauan aikaa ennen kuin se sitten olisi lähelläkään mitään, vaikka naapuritähteä arviolta kymmenien tuhansien vuosien päästä.